Унівечені автівки посеред вулиць зруйновані дома і будівля школи інтернату. Віктор розповідає: зараз повсякдення Кам'янського перетворилось на справжній день сурка, адже кожен наступний мало чим відрізняється від попереднього до середини квітня, каже чоловік: село обстрілювали майже цілодобово. Наслужила. Три семьи, ну вот женщины не выдержали, не выдержали обстрелов и уехали. Кто-то к дочери, кто-то там просто к чужим. Но дело в том, что у меня проблемы со спиной, у жены с ногами. Пока мы добежим до бомбоубежища, то мы решили, что личное бомбоубежище будет как-то более приемлемо. За словами Віктора, на вулиці, де він продовжує жити, нікого сусідів не залишилося. Виїхали до більш безпечних місць. Це вся вулиця була учительська. І муж, і жена практично в кожному домі працювали. Ось тут тільки два чоловіка з вулиці не працювали в інтернаті. Подружжя зараз практично живе у підвалі. Адже щодня село обстрілює ворожа артилерія. Жена вообще боится на шаг отойти даже. Я-то еще так где-то во дворе хожу, вон собачек соседних кормлю. А Ирина, она только выйдет подышать, посидеть, где-то кому-то отзвониться, что все в порядке, и снова в подвал. Дружина Виктора Ирина рассказывает, третий месяц поспель, но чует, что дня в подвале. Ночью ну, непонятно, когда будут стрелять. Бежать из дома сюда, рискуем всегда... Просто життя. Тяжко. Ночою почали, з втрою почали, десь без 15.05. І часів до 12, десь до 11. За словами Ірини, виживати у таких умовах допомагають домашні запаси харчів. Та кілька разів отримували гуманітарну допомогу від волонтерів. Кам'янське. Родина вчителів. Залишати не планує. Новини на Суспільному. Запоріжжя.